Οι άνθρωποι παίρνουν αποφάσει να αγοράσουν κάτι να μπουν σε μία σχέση βασισμένη στο συνέστημα και χρησιμοποιούν τη λογική για να δικαιολογήσουν, να αιτιολογήσουν τι επιλογέ του. Είμαι ο Θαδορή Αραμπατζή, δημιουργό του GreekCoach.gr και αυτό που κάνω να βοηθάω ανθρώπου να απλοποιήσουν τη ζωή του, τη δουλειά του, τι σχέσει του ή οτιδήποτε είναι σημαντικό για αυτού. Συνηθίζουμε να κάνουμε τα πράγματα πιο πολύπλοκα από ό,τι είναι και αυτό που θέλω να πετύχω με αυτά τα βίντεο. Είναι να σε βοηθήσω να πετύχει τη ζωή σου και την εργασία σου με απλό τρόπο. Σήμερα θα μιλήσουμε για του δύσκολου και τοξικού ανθρώπου. Οι ποιοτικοί άνθρωποι είναι χαλαροί, εύκολο να βρίσκεσαι μαζί του, είναι εύκολο να συνεννοήσεις μαζί του, είναι εύκολο να επικοινωνείς μαζί του και είναι ευέλικτοι. Είναι πολύ σημαντικό να βρει κάποιον συνεργάτη, σύντροφο, φίλο που να είναι ευέλικτο. Αν συναντήσει ανθρώπου που δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, θα πρέπει να του αφήσει να φύγουν. Ναι, μπορεί να έχουν άλλα χαρακτηριστικά, να είναι καλοί άνθρωποι, αλλά μπορεί και καλύτερα. Με αρκετό χρόνο, αρκετή εξάσκηση και αν βελτιώσει κάποια περισσότερα χαρακτηριστικά του εαυτού σου, θα βρει τον κατάλληλο άνθρωπο για τον εαυτό σου. Κάποιε φορέ θα πρέπει να αφήσει κάποιου ανθρώπου να φύγουν από τη ζωή σου, να του αφήσει ελεύθερου. Και όχι μόνο στι σχέσει σου με κάποιον σύντροφο, αλλά επίση και με εργοδότε, με υπαλλήλου, με φίλου, ακόμα και συγγενεί. Όπω λέει ο Τόνι Ρόμπιν, αγά αλλά επίλεξε αυτού που κάνει παρέα. Θέλει να είσαι με ανθρώπου που προσθέτουν αξία στη ζωή σου. Οι άνθρωποι χαμηλή ποιότητα είναι απαιτητικοί, είναι χειριστικοί, είναι δύσκολοι, είναι άκαμπτοι, παθητικο-επιθετικοί και συνεχώ εστιάζονται στο να μειώσουν την ευτυχία και την επιτυχία σου. Οι καλοί άνθρωποι σε χτίζουν, ενώ οι τοξικοί άνθρωποι σε γκρεμίζουν. Αν έχει χαμηλή εικόνα για τον εαυτό σου, θα προσελκύσει τοξικού ανθρώπου γιατί για να επιβεβαιώσει. Τι υπευθύνσει που έχει για τον εαυτό σου. Αν έχει καλή εικόνα για τον εαυτό σου, απλά δεν θα ανεχτείς τοξικού ανθρώπου κοντά σου, ανθρώπου που σε κακομεταχειρίζονται. Μάλιστα, θα του αποθύσει με το ποιο είσαι. Το καλύτερο που μπορεί να κάνει για τον εαυτό σου και την αυτοεκτίμησή σου είναι να εστιαστεί στο να είσαι σε μια ήρεμη και χαρούμενη κατάσταση πρώτα. Μετά θα προσελκύσει ανθρώπου στη ζωή σου που αντικατοπτρίζουν τη θετική σου αντίληψη, σε αντίθεση με το να είσαι δυστυχισμένο και να προσπαθήσει να προσελκύσει ανθρώπου που θα σε κάνουν εκείνοι ευτυχισμένοι. Δεν μπορεί να προσελκύσει ευτυχισμένου ανθρώπου που προσθέτουν αξία στη ζωή σου, αν πρώτα εσύ δεν είσαι ευτυχισμένο. Η πιο σημαντική σχέση που θα έχει ποτέ στη ζωή σου είναι η σχέση που έχει με τον εαυτό σου. Θα πρέπει να είσαι σε ένα μέρο μέσα σου όπου αγαπά και εκτιμά και φροντίζει τον εαυτό σου, γυμνάζει, ετροσυγεινά και θέλει να είσαι ο σε αυτό σου για εσένα. Και το να προσελκύσει έναν ή μία σύντροφο με καλέ αξίε, να προσελκύσει ποιοτικούς φίλους, να προσελγγύσεις μια ποιοτική εργασία, να προσελκύσει ποιοτικού πελάτες και συνεργάτες, θα είναι ένα πρόσθετο όφελο, μια παρενέργεια του να είσαι γαμάτος άνθρωπος. Πρώτα γίνεσαι γαμάτος και μετά προσελκύεις τέτοιου ανθρώπους στη ζωή σου. Και να θυμάσαι τον κανόνα, δεν επιτρέπονται τα δράματα.